Кімната космонавтики зараз у Почаївському історико-художньому музеї. Її почали створювати у 1982 році у тодішньому музеї атеїзму, пригадує працівник Почаївського історико-художнього музею Володимир Бондарчук. Атеїзм це була одною з... Від одної з гілок ідеології комуністичної партії, от, а в Печаєві була Печаєва-Успенська лавра, тут створили музей атеїзм. На сьогодні у кімнаті космонавтики близько пів тисячі експонатів, каже Володимир Бондарчук. Серед оригіналів – скафандр українського космонавта Володимира Ляхова, у якому він побував у космосі у 1979 році. Сам скафандр він складається з чотирьох слоїв. Верхній слої, це який ми спостерігаємо, під ним прорезиновий шар, під цим прорезиновим шаром і ще один полотняний шар. В ньому навіть є те, що ми зараз називаємо памперс. Збереглися також зразки їжі космонавтів. Сублімований хліб та кекс, какао у тюбику і консерви. Якщо взяти цю невеличку упаковочку хліба, розпарити її, це виходить добрих півуханків хліба. Крім того, тут є соки, творог, какао, в таких же кубиках буває борщ, суп, картопляне пюре ну і так далі. Причому у випадку, вже після приземлення, ось цю аптечку можна використати одночасно сковородку. Вона відкривається, виймається з неї медикаменти, і на ній можна за допомогою сухого спирту розігрівати їжу. А це оригінал амортизаційного крісла-катапульти, яке використовували під час польотів у космос, каже Володимир Бондарчук. Саме ложе доволі невеличке. Ноги стоять тут, одягаються спеціальні накалінники на коліна пристібається пасками, голова кладеться в спеціальну нішу. Тобто всі космонавти були невеликі. В умовах невагомості космонавти пили з допомогою ось такої системи водозабезпечення. Володимир Бондарчук каже, це теж оригінал. В саму систему завантажується вода, а потім дуже просто. Є клапан, нажимаєш і через підтиском зовнішнім подається вода. Причому ця система називається уніфікована, тому що... Є спеціальні мустуки, які пронумеровані. Якщо там три космонавти, то кожен користується тільки своїм мустуком. Окрім цього, у кімнаті є макети першого штучного супутника Землі, який відтворений у натуральній величині, і космічного корабля, на якому було здійснено перший у світі політ у космос. Також є макети орбітальних станцій і місяця хода. Карантин зараз в наших планах. Озвучити цей зал, на кожен експонат повісити спеціальний код, щоб можна було зчитувати смартфонами, зробити тут на зразок Житомирської таку зону, де там можна якісь скафандри буде використовувати. Анастасія Чечко, Андрій Бодак, новини на Суспільному, Тернопільщина.